Morjes. Tälle viikolle ei ole mietittynä etukäteen mitään fiksua aihetta. johtuu ihan siitä, että on ollut tässä aika kiireinen viikko ja fyysisesti aika loppu. Olen ollut tänä päivänä. Ja katoin tuossa kalenteria vähän taaksepäin. Niin siihen kyllä ihan selkeä. Syykin löytyy, että miksi olo on tämmöinen, koska edeltävän kolmen viikon aikana niin on ollut kokonaista kaksi päivää vapaalla. Siinä tosiaan oli tuo kertausharjoitus marras-joulukuun vaihteessa kahdeksan päivää ja sitä ennen oli... Työputki neljä päivää, ja tota, siitä suoraan sinne kertaukseen, ja sieltä kun sitten kotiutui, niin oli yksi päivä Vapaata viime viikon sunnuntaina, ja sitten ää, Tämän viikon maanantaina alkoi työputki, jossa tein kuuteen päivään 66 tuntia töitä, joka on tietysti aika hurja määrä, ja No, toki yksi niistä vuoroista oli ylityövuoro, jonka rahan ahneuksissa meni ottamaan. Et sinällään se oli omaa syytä, mutta rahaakin tarvitsee, kun kaikki hinnat nousee. Niin. Mutta tota, kyllä aika fyysisesti on loppu, että tuossa aamulla... Heräsin kymmeneltä, koska olin eilen joskus kahden aikaa yöllä vasta sängyssä. Työn loppukello 12 yöllä. Niin sen jälkeen kun olin kymmeneltä herännyt, niin pari tuntia katoin telkkaria ja ei kun takaisin nukkumaan, kun väsyttiin ja jalkoihin särki niin paljon. Ja pötköttelin siinä jonkun kolme tuntia. Ja nyt on sitten oikeastaan tämä video videota kuvaamassa. Että, ää, tuo työkohde, jossa on, niin se vaatii aika paljon kävelyä, että on sellaista en nyt sano, että fyysisesti raskasta työtä, että ei se mitään oja, ojankaivuuta tietenkään ole. Mutta kuitenkin kävelyä tulee jo lyhyessäkin vuorossa, niin se 10 000 askelta ja pitkässä vuorossa niin jotakin 15 000 ja 20 000 väliltä. Ja sit, silloin puhutaan kilometreissä jo 13–15 kilometriä, että kyllähän se aika paljon on. Että ei sitä ihan kovin huonokuntoiset varmaan pystyisi edes tekemäänkään ja sen tietysti huomaa tuossa omassakin työyhteisössä, että suurin osa työntekijöistä on jonkun verran nuorempia, mitä itse on. että siellä on muutama, muutama jotka on sitten niin kuin minun ikäluokkaa suurin piirtein, mutta suuri osa on siinä 20. ja mitä en nyt sanoisi kahden välissä. Mutta tota, ty työ on kyllä sinällä ihan mukavaa ja suurin osa ajasta rentoa, että mieluummin, jos pitää valita kahdesta huonosta, niin mieluummin on fyysisesti väsynyt kuin henkisesti väsynyt, mitä se aina välillä oli tuolla, kun oli edellisessä työpaikassa Kelalla, niin Tällainen väsymys kuitenkin menee ohi oikeastaan yhdessä tai kahdessa päivässä, kun saa lepailla ja nukkua ja lepuuttaa kipeitä jalkoja, niin ei siinä sitten sen kummempaa sitten ollaan taas ihan, ihan kunnossa ja pirteänä seuraava työ tai mihin ikinä. Mutta, mutta... mutta. Täytyy kyllä sanoa, että tämä kolme viikkoa niin on mennyt vähän semmoisessa usvassa tai putkessa jotenkin, että ei ole paljon sivuilla, en kerennyt katella tai mietiskellä mitään tota, syvällisiä aiheita tai tälleen, että on vaan niin päivästä toiseen painanut aika hurjaa vauhtia eteenpäin ja taaksepäin katsomatta. Mutta tota, kyllä tässä seuraava pari viikkoa on sitten vähän isimpää tiedossa, että ensi viikolla on pari työvuoroa ainoastaan ja sitten on ä, pitemmät vapaat ja sitten joulu alla sitten töihin ja on jouluna, jouluna sitten kaikki pyhät töissä, pitkät päivät. Mutta Tosiaan tässä joulun alla saa nyt vähän helpommin ottaa muutaman viikon. Tuntuu ihan mukavalta ajatukselta tämä edeltävien viikkojen jälkeen. Kerkii jo sitten vähän äh, tehdä muutakin kat katsella, vaikka showpainia ja lueskella kirjoja, jotka on tuossa kesken projektina. Mutta koska nyt en ole tälle viikolle tosiaan saanut valmisteltua parempaa aihetta, niin en tätä sen kummemmin venytä, vaan kiitokset katsomisesta ja palataan sitten ensi viikolla ehkä jonkun etukäteen aiheen kanssa. Kiitokset ja moi moi!